السؤال الثاني. معلش في نقط هتيجي في الأسئلة فمش كله هيتغطى مرة واحدة. ليه بتقولوا إن أي علاقة جنسية قبل الجواز غلط؟ مع إن دي تعتبر خبرة. يا سلام. خبرة. تبص. إيه رأيك تطلعي معايا على البرج وأقول لك نطي هتدوقي خبرة جميلة قوي إنك طايرة في الهواء وتنزلي تتكسري نتحت. خبرة جديدة، خبرة جميلة. إيه رأيك في الخبرة دي؟ هتقولي لي أنت شايفني مجنونة؟ إذا كلمة خبرة دي ادعاء كاذب. خبرة يعني إيه؟ عمرك ما دقت يعني إيه تتكهربي، تقومي تحطي صباعك في الكهرباء عشان تدوقي الخبرة. عمرك ما ذقتي طعم السم تقومي تدوقي حتة سم كده تمام عشان تشوفي ايه طعم السم؟ لا طبعا. كلمة خبرة دي كلمة مزيفة وخداعة. ليه؟ أي جنس قبل الزواج مدمر. أقول لكم مدمر امتى؟ الجنس عشان يعمل سعادة حقيقية لازم يتوفر فيه كذا شرط. واحد يكون فيه عنصر في عنصر الحب في الحقيقي. يعني ايه؟ يعني الاثنين بيحبوا بعض فعلا بيخافوا على بعض. هتقولوا لي لا دي موجوده في السوق كتير اقول لكم لا اللي في السوق كله مزيف. حب في المعنى المسيحي معناه عهد. عهد يعني ايه؟ يعني انا مسؤول عن مراتي وهي مسؤولة عني مهما حصل. طب افرض انا اتشليت هتفضل مراتي ومسؤول عني هتفضل تحبني افرض أنا ما بقت قادر أخدمها هتفضل مراتي ومسؤول عني افرض هي تشوهت وأصبحت عبء عليه بدل في حب يبقى في عهد يبقى في مسؤولية مؤبدة مؤبدة يعني إلى الأبد الحب كده المحبة لا تسقط أبدا المحبة غير العاطفه العاطفة واحد مبسوط من واحدة ما مفيش مانع بكرة يشوف واحدة تانية ده مش حب لان الحب معناه وانس ابتدى هيكمل فور ايفر مش بتاع يوم ولا اسبوع الحب معناه عهد الجنس خارج الزواج ما فيهوش عهد عهد ده ايه؟ ما فيش أي مسؤولية على أي طرف وبالتالي مؤذي جدا العهد كمان يجي شرط ثالث في الجواز لازم يكون في امان، امان يعني ايه؟ يعني انا باتمن نفسي بسلم نفسي للاخر وهو بيديني نفسي أو اوجست. لو ما كانش في عنصر الامان الجنس يجيب قلق وخوف فظيع وينتهي باكتئاب عادة. عشان كده الجنس داخل الزواج مبهج يدي ثقة بالنفس، يدي امان، يدي بهجة، يدي فرح يدي استقرار يدي سعاده الجنس خارج الزواج او قبل الزواج يدي قلق يدي خوف يدي رعب يدي اكتئاب يدي انحراف يدي صغر نفس هتقولوا ما هو الجنس هو الجنس لا شوفوا الفرق كبير جدا الجنس داخل الزواج بوزيتيف لان ده اللي ربنا لان في عهد في حب في امان في التزام في نور في الموضوع، في ربنا في الموضوع. بره الجواز في ضلمة. الضلمة كحل. بالقلق، بالرعب، بالخوف، بالكآبة بتاعتي. الجنس أصل في الإنسان حاجة غالية جدًا. الحكاية مش فيزيكال مش جسدية بس. الجنس هو أغلى حاجة يملكها الإنسان داخله. زي جوهرة كده قافل عليها. فيوم يفتحها ويديها لحد لو حصلت في غير مكانها يبقى خسر كل حاجه انما لو حصلت في مكانها الطبيعي اللي قصده ربنا يبقى مستمتع بحياته جدا جوه ربنا نقول تاني يعني اي علاقه جنسيه قبل الزواج غلط اولا لان ربنا قال كده وربنا هو اللي عملنا عميل هو اللي عملنا على ايده فهو اللي عارف ايه الصح وايه الغلط ايه اللي يفرح وايه اللي يحزن فالوصاية بتقول لا تزني لا تزني في الكتاب مشروحة انك تاخذ امرأة ليست لك. انك ترتبط ارتباط بر المسيح. وبعدين خطية الزنا من الخطايا اللي تغضب ربنا جدا. ليه؟ في آية غريبة جدا قالها بولس الرسول نفسي تفتكروها. بيقول ايه؟ كانوا بيقولوا له مش مش الزنا ده الأكل والشرب الجسد ده البطن دي مش معمول عشان تأكل؟ طيب يبقى الجسم ده معمول عشان يزني، شوفوا بقى تفكير الوثنيين والملحدين زي ما البطن معموله للاكل والشرب، في الجسد معمول للزنا، قال لهم بصوا بقى. يجوز نقول الجوف للاطعمه والاطعمه للجوف وربنا هيبيد ده يعني فعلا البطن دي معموله للاكل والاكل للبطن وفي الاخر كله ايه؟ في الزباله. انما ليس الجسد للزنا بل للرب غريبة أول قال الجسد بقى مش معمول للخطية الجسد لما ربنا عمله عمله عشان يسكن فيه مش عمله عشان الخطية ده معنى غريب ومعنى عجيب ومعنى مسيحي مهم جدا الجسد ليس للزنا بل للرب إذا جسمك ربنا لما خلقه خلقه عشان يسكن فيه استواروا بقى سماحنا كبير قوي اللي احنا بنتمتع بيه في الميرون في المعموديه والميرون الروح القدس بيبقى فيك عشان كده بولس يقول انتم هياكل الله روح الله ساكن فيكم عشان كده انت لما تعيشي صح تبقي قديسه لما تروحي بالسلامه السما ناخد بركه جسدك نلمس جسدك كده وهو آه ناخد بركة أجساد القديسين ليه؟ ما هو جسد عادي، لا معلش تفرق كتير ليه؟ الجسد ده شال ربنا جواه فأنا باخد بركته لأنه يحمل قوة. يحمل قوة عظيمة جدا. أدي قيمة الجسد بالنسبة لنا. فاللي يقول الجسد معمول لكده زي ما البطن معمولة للأكل ده كلام الدنيا والإنجيل قال الكلام ده غلط. بأي علاقة جسدية خارج الزواج هي زنا. والزنا مرفوض تماما أمام الله وخطية مهلكة. برضه عاوز أقول لكم حاجة ثاني في خطايا ربنا بيعاقب عليها بشدة. من أكثر الخطايا في الكتاب اللي ليها عقاب شديد جدا خطية الزنا بالذات. أو الانحرافات الجسدية. حتى مع أغلى الناس عنده. يعني داود النبي ما كانش حد في جيله غالي عند ربنا زيه. لما وقع في علاقة خط... علاقة زنا ربنا سامحه لانه تاب بس خد عقاب شديد جدا. ابنه مات واثنين من عياله ماتوا بعد كده. حصل زنى جوه بيته. فضل طول حياته بيبكي على اليوم اللي غلط فيه ده. ليه؟ لانه كان متجوز، ربنا عمره ما زعل منه لانه متجوز ولا ساله على علاقته الجسديه مع مراته. بالعكس كان بيباركه وبيفرحه وبيدي له عياله إنما أول ما طلع بره الخط ووقع في خطية الزنا كان عقاب رهيب وده اللي بنقوله لغاية النهارده في المزمور ال50 تنضح علي بالزوفة فأطفر في فأبيض أكثر من التلج متمرر خطيتي أمامي كل حين بقت عاملة له رعب رعب في حياته طول العمر الخطية اللي عملها دي فدوم عموره آم. كانت خطاياهم جسدية ربنا نزل ناره كجريد. فالخطايا الجسديه اللي ما فيهاش الزواج اللي خلقه ربنا خطايا بتغضب ربنا جدا. يبقى أي علاقة جسدية بره الجواز بأي مستوى بأي شكل. واحد هتدمر الإنسان نفسياً. هتخليه طول حياته عايش في رعب وقلق وخوف واكتئاب. اثنين هتكسر وصية ربنا ثلاثة هتغضب ربنا هتخلي ربنا هتخليه متوقع عقاب شديد من ربنا أربعة لو ما عاشش حياة توبه رايح جهنم الكتاب يقول لا زنا يا ملكوت الله يبقى رايح جهنم على طول لو ما عاشت حياة التوبة يبقى الموضوع يخرج شكله الناس بره بقى النهاردة يقولوا ايه هي تفرق ايه جاء جنس جوه ولا بره الجواز ادينا اقول ما تاني لا جوه غير بره خالص جوه الجواز يعني فيه ربنا، فيه نور، فيه حاجة صح، فيه استقرار، فيه حب بره الجواز فيه ضلمة، فيه خطية، فيه كآبة، فيه حزن